Ірина Синницька – перший покупець соціального магазину для внутрішньопереміщених осіб, який працює на вагочерній системі та відкрився у Кам'янці-Подільському. Жінка каже, з родиною переїхала до Кам'янця з Миколаєва. – Приїхали з старенькою бабусею, їй вже 87 років, з маленькою дитинкою, з внучкою і з зятем, дочкою. Ми з чоловіком працюємо в, в, в складі в складі соціальної допомоги, нам дали ваучер за те, що ми займаємося волонтерською працею, тому і я і вибрала собі речі нужні для дому. І я на цей ваучер можу вибрати те, що мені треба для моєї родини. Магазин соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, каже його керівник Антоніна Марченко, буде надавати допомогу не всім переселенцям, а тим, хто займається волонтерством та працює. Ці люди будуть в центрі соціальної допомоги отримувати вао через певну кількість балів і потім приходити в цей магазин і вже самі за своїм бажанням отримати на кількість увалі ось цей товар. Товар цей завезла міжнародна місія соціальних працівників, товару завезли на 5 тисяч євро. Перший соціальний магазин за вачурною системою був відкритий за кошт Міжнародної федерації соціальних працівників. Її генеральний секретар Рорі Труель каже, відкриття магазину – лише початок залучення вимушених переселенців до співпраці. Рорі Труелл, федерація This is not just about giving food away. This is about people being active and involved in their community. People supporting each other, people helping each other through the challenges that are happening in Ukraine this, uh, this to together, to together, uh, Це є пілотний проєкт співпраці з міжнародною асоціацією соціальних працівників Європи, каже голова камянець подільської районної ради Михайло Симашкевич. чому Цікавий наш проєкт. Враховуючи те, що вони хочуть розповсюдити на території всієї України, як пілот вони обрали Кам'янець-Подільський район. Ми хочемо його розвинути на всю область, перш за все. Чим він корисний? Ми не шукаємо коштів. Асоціація сама знаходить донаторів, крупних донаторів, які фінансують проєкти, які необхідні для соціального захисту. Перш за все, вони звертають увагу зараз, звичайно, на переселенців, підтримку переселенців. Вони зараз, ми обрали чотири пілотних проекта для будинків тимчасово, де будуть працювати наші переселенці. Ця програма буде розрахована на 18 місяців. У перший день роботи соціального магазину тут закупилися за допомогою ваучерів дев'ять переміщених осіб. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.